‫יאללה, העות להתחלה. ערב ‫כן, ערב טוב, ירים. ‫-כן, ערב טוב, ירים. ‫סדר גמור. ‫זה מתחיל, ומתמול, אתמול אה, אני כזה, ‫אמרתי, טוב, של בנק ישראל, ‫לא הוראת השעה, הוראת השעה ‫הנחיה של בנק ישראל, של על כך שבעצם לא ניתן לשעבד נכס קيام לטובת רכישת נדלן בארץ עוד לא נכנסה לתוקף אז בוא צחי נעשה זום נדבר עם אנשים נציע להם אולי זה ככה לרוץ לרדת מהגדר לעשות איזה הסכת נדלן מהירה ולהנות מהזמן פטיוט אבל הנה היום בבוקר הודיעו שההורה נכנסה לתוקף ונגמרה החגיגה לא ניתן לשעבד יותר נכס קيام ‫ואמרנו שבכל זאת ניתן. נעשה את ה... נ, ‫-ניתן. לא, לא ‫-ניתן. לא ניתן בתנאים של מגורים. ‫נכון? נכון, ניתן לסגירת הלוואות, לנדלן בחוץ לארץ, לשיפוצים וכולה, אבל לא ניתן על מנת לרכוש ‫נכס נוסף בישראל. ‫זה מה שההוראה אומרת. ואמרנו שבכל זאת נעלה בלייט ‫כי די יש לנו דברים מעניינים לדבר עליהם וככה, שוק, ‫איפה הוא היום, רגע רגע, שיש... קורונה... לא רק שיש מעניינים, רגע, אני אעשה, אני אעשה מיות עול ואת תפתיחי את עצמך, בסדר? רגע, אני אעשה אותך גם, קור הוסט, אז בכלל יהיה לך יותר רק אם אותך, איפה את נעלמת לי? או שנשים את פה? לא, לא ראיתי את ידידנו. הנה, עשיתי אותך אז תמיד לפתוח. את יודעת, זה... דשת לשוער. אני רוצה... רגע. עוד פעם אני עושה מיות עול. אני רוצה להגיד לך משהו ככה, שהכי מרגיז אותי בסיפור הזה של הנגיד הזה, ושל כל ההחלטה הזאת, וזה מרגיז אותי בגלל שיש כאן... דמות, שהיא דמות שמנהלת כתכספים של המדינה, מנהלת את הבנקים, והדמות הזאת לוקחת צעד בוטה מאוד במלחמה נגד המשקיעים. וזה מתחיל להיראות לא טוב, זה מתחיל להיראות לא טוב, לפני שתיכנסי לתוכן של זה, והרבה מאוד מהאנשים היום קצת בלחץ בגלל התוכן הזה, בלחץ בכלל, השוק של הנדלן עכשיו די רוקח עם כל מיני דברים שקוראים בו, בניינים נופלים וכאלה, אבל יש כאן את ההתנהלות הקבועה של ההנהגה של מדינת ישראל, וזה לא משנה איזה, איזה, איזה, איזה, איזה מפלגה, וזה לא משנה מי עומד בראש, וזה ממש לא הקטע שאנחנו מדברים עליו, אלא שאין אבא לשוק הנדלן בישראל. איש כרצונו יעשה, הנגיד פתאום יכול להחליט שהמשקיעים עציקים לו, והוא ילחם במשקיעים. כן, אבל העניין הוא שאם הם רוצים לצנן את השוק, שיהיה עצה ובאמת אנשים יוכלו לרכוש דירות והכל, אז אני חושבת שבאמת המקום הוא לעשות את זה במקומות אחרים, בקרקאות, במיסוי, בדברים ש... ‫יאפשרו להתפתח פה, ולא להרוס לאנשים ‫את האופציה להתקדם בחיים שלהם. ‫אם זה חבר'ה צעירים שרוצים ככה ‫להתקדם לעבר... ‫אתה יודע, קונים איזו דירה אחת ב-700 אלף, ‫ואחת בחצי מיליון, ‫וככה לאט לאט מתקדמים, ‫או אם זה בן אדל שמתקרב לגיל פרישה ‫ורוצה להגדיל את היכולת שלו ‫לפנסיה מכובדת יותר, ‫הם מפריעים להם לעשות את זה, זכי? הם, ‫הם עושים את הדברים הלא נכונים. ‫אני אגיד לך עוד משהו. אמר את זה יפה אריק מירובסקי, אני מקשיב קצת לפודקסטים שלהם, וגם אריק הוא חבר, וגיא ליברמן הוא חבר, וגיא כבר היה אצלי בזום שלי גם, ואריק אמר את זה יפה מאוד, והוא חזר על זה גם עכשיו שמעתי אותו, הם לא מבינים ששוק הנדלן להשכרה הוא שוק מאוד חשוב, ולצערנו הרב, אני אני לא יודע אם שמעת אותו, עשיתי השבוע פודקאסט שדיברתי על איך אני אעשה לקחים, ואיך אני לומד, ואיך אני, איך אנחנו כל פעם מפנימים דברים, ואנחנו לומדים להיות יותר טובים. היה לנו עכשיו מישהו שהייתי אומר בגסות מה עשה לנו לשוק הנדלן, אני לא אגיד את זה בגלל שיש כאן נשים, אבל... במקום לקחת ולעסיק את המסקנות, להפיק את הלקחים, להבין שאם הציקים למשקיעים, אם אתה מעלה להם את המחירים, אם אתה מכביד עליהם, בסוף מי שאוכל אותה זה הציבור החלש. למה הציבור החלש? קודם כל, ברגע שנגיד אז הוא עשת את ה אחוז, ועכשיו מיימים עלינו עוד פעם בשמונה אחוז, מה קרה? המשקיעים ברחו לחול, נכאורה יופי. מנעות המשקיעים עודימו עלינו בחוק דירה שלישית, שהיה לי את הזכות להעלים אותו, היה לי את הזכות לעמוד בראש של זה, אבל מה זה גרם? זה גרם לזה שמחירים לסכירויות עלו אנשים. הכל עלה לי יותר יקר, ומה היה היתרון שלנו? היו פחות רוכשי דירות להשכרה, ברגע שהיו פחות רוכשי דירות להשכרה, למעשה לא היה לנו תחרות. עכשיו, אין מה לעשות, השוק שלנו דורש דירות להשכרה. ‫מה שצריכים להכניס ‫המנהיגים שלנו לראש, ‫שבמדינה שלנו צריכים הרבה מאוד עירות להשכרה. ‫במקום לבוא ולעזור... עניין, עניין, בדיוק, זה גם מה שיעלו לקרות עכשיו. אנשים ימשיכו ברור. לקנות, ‫בהמצאו את הפתרונות מימון, ‫פשוט הם יעלו להם יותר כסף, ‫ואת אותו כסף רב יותר ‫הם יגלגלו לסוחר. ‫אם הסוחר היה שחור. ישלם 4,000 שקלים, ‫הוא ישלם 4,300 בגלל זה, ‫לצורך העניין. נכון, בשוק, אנשים לא מבינים, שאתה אומר. המנהיגים האלה לא מבינים שהשוק ימשיך להתקיים, אבל אנחנו כמו כל בית הראשת, בטח אנחנו אנשי עסקים בסופו של דבר, זה לא משנה אם אנחנו הבן אדם הפרטי שקונה, הרי כל אלה שבאים אלייך לקנות דרכייך ולעשות ייעוץ משכנתאות, הם לא אנשי עסקים, הם אנשים פרטיים שרוצים באמת, כאיך אמרת קודם, לבנות להם את הביטחון, או לבנות פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדלן, אבל בסופו של דבר אנחנו סוג של אנשי עסקים, לנו, החומר גלם יותר, מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים להגדיל את המחיר. אנחנו לא חברה בפיקוח. בדיוק כמו ש... <בדיוק> <מודד> שמדע תשומות הבנייה עלה במעל ארבעה וחצי אחוזים בחצי שנה האחרונה. הם לא פריירים, כן. הם לא סופגים את האלה, הם מגלגלים את זה לתרחם. אפשר להשכים מי, כן. ‫אתה מצלמה בכדי שאת לא נהיה... ‫היה היקר, אלן גדי. ‫הייבן עובד. ‫שמע, צחי, אני עודם איתך משהו ‫בהקשר הזה ‫שאתה מלין עליו ובצאת את מסוים. ‫כשאנחנו מדברים על הלוואות משקנטה ‫ולממן דיו כזה או אחר ‫למשקיעים ולצרכנים למיניהם, ‫אתה מה זה צודק ליבי איתך? ‫הממה... שהתחלפה הממשלה, וגם הממשלה הקודמת לא היה לה פתרון כלכלי לעליית המחירים ולכל הנושא של הדיור. אין ספק הוא, ותסכים איתי, שהנושא של המשקיעים, מטבע הדברים, מעלים פה את התעריפים, את ואת הרווחים שלהם על חשבון הציירים. <אח> ממש לא, ממש לא, אני לא מסכים איתך. <אח> <אח> איך, איך עולים המחירים? בואו אני אסביל לך משהו, תקשיב. לא בטעי, משקיעים בכירי מולים. בואו, בואו, אני אגיד לך, לוקחים שמסתכלים עלינו מלמעלה מהממשלה, כולל כחלון עם צרות העין שלו, הוא מסתכל לא עלינו, המשקיעים הנורמטיביים הרגילים שקונים דירה, והם שומרים אותה, והם מקבלים סחירות ובונים לעצמנו את הפנסיה, הוא מסתכל על הבודדים, על הבודדים שחיים בפליפים. אני עכשיו אגיד לך משהו, אם אתה רוצה, ואני באמת לא רוצה שנהפוך את זה, אני רוצה שחשוב לי מאוד שימי תסביר את, את הסיפור של מה שקרה אם אני אגיד בזה, אבל אני אענה לך על השאלה. הפתרון להורדת המחירים לא נעוץ בכלל במשקיעים, אין קשר. ותדע לך שמי שמוביל מהלכים צריך לחשוב הפוך על הפוך, בייחוד אחרי, בייחוד אחרי שראו שמהלכים שעשו, עשו להפך. מה הכוונה עשו להפך? ואמרתי את זה קודם. העליתת למשקיעה את 8 קודם כל, מה עשית? סיכנת את חצי מדינת ישראל. למה? חצי מדינת ישראל שמורו, שעלה בשלושה אחוז המס, הלכו להשקיע בחול. אנשים שאתה בונה להם את הפנסיה, ואתה אומר להם, תקנו לפנסיה שלהם, אתה לוקח להם את הכסף שיש להם לחול, אתה גורם להם להסתכן... חכה רגע, חכה. אתה גורם להם להסתכן. אתה צריך לזכור גם אתה צריך גם לזכור, נראה לי לפי זה שעודד אמר חשתלום שלום, שאתה מעולם הביטוח או מעולם הפנסיוני, שאחת הבעיות שיש במדינה, אחת הבעיות שיש בעולם, זה הנושא של, וזה בעיה, זה מצחיק, זה הבעיה של תוחלת החיים. ברגע שתוחלת החיים התערכה וגדלה, לא יהיה מאיפה לשלם את הפנסיות ולא יהיה מספיק כסף לאנשים להזדקן. ואף מדינה, אף שר-וצר לא יהיה לו כסף מספיק לשלם את זה, והביטוח הלאומי יהיה בחוסר. למה לא לתת לנו לסדר את זה לעצמנו? זה אחד. שתיים, את כל הפעולות שהם עשו, את האיום ברחוק מס דירה שלישית, שלשמחתי, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הביטול שלו נקרא צחקי כווטינסקי ואחרים, ואת הנושא של של אחוז, ‫מה זה עשה? או שכל הפעולות, ‫זה עשה שזה, כמו שאמרנו קודם, ‫ימית ואני, זה אל המחירים. אז מה יצרנו? ‫מה יצרנו? ‫יצרנו שדווקא זה אלת המחירים. ‫עכשיו אתה שואל מה כן צריך לעשות? אז נכון שזה מסיסמה גדולה ‫להגיד עצה, ‫אבל אתה מה? ‫תן אלטרנטיבה לסחירויות. ‫פתח את לאנשים. ‫כך אתה, תל אביב. ‫תראה מה קורה בתל אביב. ‫אתה היום יכול לקנות דירה בתל אביב, ‫רק אם אתה עשית אקזיט. ‫אבל מי כן קונה דירות בתל אביב? ‫מי מוכן לשלם מיליון שקל בתל אביב? ‫אלה שיודעים שהם הולכים ‫לפצל את הדירה ל 5 ל-6 ו-7, והם... oh, okay. להם הכנסה טובה, להם אלטרנטיבה. ‫תן להם אלטרנטיבה. ‫תכי, תקשיב. אלטרנטיבה. תאחי, תקשיב. אני, ‫אני אסכים איתך שעדיין ‫לא אסטרטגיה, ‫אין אסטרטגיה. ‫אין כלום. איתך, ‫אין אסטרטגיה, וזה תהליך, ‫זה ייקח ק ‫שבסוף תהיה אסטרטגיה. ‫יחד עם זאת, כמו שאמרת, ‫העודד בהחלט מכיר אותי כסוכן ביטוח, ‫אנחנו שנינו ב לגילוי נאות ‫בוועדת פיננסים של הלשקעה, אבל בנוסף לזה אני מחזיק ‫בהסמכות של מתכנן פיננסי, ואני עוסק בתכנון פיננסי, ואני יכול להגיד לך את הדבר הבא. ‫מה שהשוק היום מכיר, יש פה איזשהו טרנד של נדלן, והטרנד הזה הוא טרנד ממש ממש לא נכון. למה הוא לא נכון? כי מעטות העסקאות שאנשים מגיעים לצורות של מעל חמישה-שישה אחוז. העסקאות הפופולריות הם מתחת שכר דיהה, אתה מקבל על שתיים וחצי-שלושה אחוז בממוצע במדינה, נכון שיש חריגים פנטסטיים, אבל הם חריגים. כאשר אנחנו מדברים על הכלל, אז הצורות הם אחרות. ואילו אם אתה מתכנן פיננסי, כי אתה חם פיננסי לא יכול לגיד, פנטסטיות, באחד שלושה אחוז. אז ב简单, תירא, לבר להעלים כי משכירה על הпитרונות ש荷兰. אתה חם, ויש צורך בדvaraها כי אני הייתי נגיד, ה של בזמנו, אה, אה, נו, אחת השאלות שaya, ש intertw בכוחות השוק, כוחות השוק荷兰. אני חושב שזה לא נוכל בשום מקום, בשום צורה, להתערב בכוחות השוק. ولא אחד ימזות, לבעי מטרנד הזה, כולם יום רצים לנדלאן כמו, לא יודע כמו, כלו מי שירודף אחרם, אני חושב שזה לא נכון. לנדלאן יש יתرونות, אבל אבל היתרון הגדול שלו הוא לא בצווא, הוא נדלאן, הוא אוגן, אוגן פיננסי אני, בחלק מסכין, צריך להרקוש דירה, לא צריכים להרוץ אחרי, אחרי נדלניים, אחרי מותרים נדלאן, יש מותרים אחרים הרבה. הרבה הרבה יותר יפחיים זה הרבה מאהר לחמישה וшеשה אחוז זה חבול ש ש Polo לא מדברים על זה אתם מדברים על נדל"ן נמשיך לאכשיב לנדל"ן ולמשכנתאות טוב. גם אני אסיק בז זה ישאר קורא יאל התודה רבה עכשיו אני מציא אני מציא דבר כזה ככה למה אני בסדר ש נוכל להתנדמ Polo אלף תודה רבה גדי Uh, ואני עוד ארצה לענות לך, אבל אני ארצה לענות לך בסוף. Uh, אני מציע שבואו ניתן קצת uh, ימית uh, שתסביר על הנושא של מה שקרה היום ומה שזה uh, עושה. Uh, אני קצת אדבר על דברים אחרים. Uh, בסוף אנחנו יכולים לעשות דיון פתוח, אנחנו לא ממהרים, אנחנו סך הכל בבית יושמים, אז uh, משם אנחנו נזרום. אז מה שאני... Uh, بتمرون ايش في كواخ؟ ايش في كواخ انه نوصه لل ندلان كانه لو انا اذا اذا انا لو ماسكين لغام رينغادي، ده 1 2، ده اللي انا על, ‫על מה שקורה בתוך שוק הנדלן. ‫ושוק הנדלן היום קצת נמצא ‫בבלבול רציני, ‫הוא נמצא בלה שקוראים דברים מוזרים בשוק הנדלן. ‫קודם כל, יש לנו נושא ‫שנופלים לנו פתאום בניינים, ‫ואנחנו פתאום לא מבינים מה קורה, ‫וזה די מביך ודי מלחיץ לאנשים, ‫ואני רואה את של אנשים ‫בשני זה ואיך זה משפיע. זה אחד, ושתי, ושתי, יש לנו את שנייה. ימית, יש לנו את את מה שבעצם מסיק היום בייקרת יוצרה משקנטות, זה הנוסע, וגם מתן, זה המימון שמתخيل יות בהיותי, אז קני ימית. לא, אני של הבניינים, אני נורא תקניתי, אני. חברה בקבוצת נדלן של אוסר פטרסבורג, והוא מפרסם שם ברמה יומית, דיווחים על אנשים שמפונים מבתיהם, בעקבות סדקים וחשש לקריסות. ואני טועה זה משהו שתמיד היה, ופשוט לא היינו ערים ולא היינו מקבלים דיווחים על זה, או שזה משהו שקורה באמת, כי קורה משהו באדמה אצלנו במדינה בשנה האחרונה, שמביא פחדים הפחד אימים שבניינים פשוט בסכנת קריסה. אז בוא אני אגיד לך אני חבר גם בקבוצות של אופר פטרסבורג אה ואני אני קורא להם כבר יומain או כמה ימים קבוצות התפניקה אה אני חוהג אגיד לך שאני גם שייך לקבוצה לקבוצה של אנשי מקצוע בתחום הנדלן ואלוי יודע מה תדעת היום היה גם פינוי של בניין ב בירושלים בבקה ראיתי את הקבוצה כן אז זה גם עלה בתוך הקבוצה של המאנדסים האלה, זה קבוצה של, זה נקרא קפה קטן של אופר מזרחי, ואת יודעת, התגובה, ושם זה בעלי מקצוע בתחום של דפקה. סוכני ביטוח אמורים להכיר אותם, זה כל השמיים נזיקים, כל האלה של הבניינים, ושם זה ישר עלה, וזה התשובה, בניינים הרבה מאוד מהבניינים הזדקים היו קיימים. הרבה מאוד מהבניינים סובלים מהזנחה. לצערינו ערב לצערינו ערב אתה יודעת רק מקרה שקורים כמה דברים ביחד לצערינו ערב אני אני זה ש אתה יודעת הנקן אני לא בטוח שיש כאן מישהו שמסתובב כמוני בתוך בניינים ואני רואה את הבניינים האלה ואת רואה הזנחות אני יכול לספר לך חולון, ‫מה יכלו לעשות כשאילו uh, להגיע לזה? ‫שנייה, הנה, אני יכול לספר לך על חולון. ‫אני עכשיו, אני קניתי שם שבוע, קניתי דירה ללקוח, ‫וכשחיפשתי את הדירה, ‫הציגה לי פה, אני חושב שהיא אני חושב, ראיתי אותה, ‫הציגה לי דירה... ‫היא עזבה. אם היא פה שתפתח, דירה, היא אמרה לי מראש שיש לנו בעיה, זה בסדר גמור, בבניין, במרכז העיר, עם רטיבויות, ואת רואה שאת באה, ואת רואה שאנשים חיים בתוך הבניין עם הרטיבויות, ואנשים משפצים את הדירות בפנים ולא מתייחסים לזה. ואני לקחתי את המתווך ואותה, את עידי, את ועשינו סיבוב מסביב לבניין, שזה שהו בדיוק הבא בתור להתפרק. בגלל שאנחנו מה לעשות, ברקשה שמזניחים בניינים, ברקשה שלא מטפלים בבניינים, הבניינים האלה בסוף שיש ריטיבויות לוות, הם מخلצת את הבטון, הם מخلצת את הברזל, הם יוצרים את הקורוזיה, הם יוצרים את כל הנזקים שיש בעולם. אנשים מצפים, אנשים מצפים שיקרו להם ניסים בלי שהם טיפלו בזה. את יודעת, אני מסתובב בבניינים, גם היום הייתי. אני בא היום מחיפה ונתירת קרמל. אני בא מבניינים שאנשים לא נגעו בגגות שלהם. אנשים חושבים, מה אכפת להם? מה, רק בא לדירה למעלה שזה עניין אותו. אבל זה משפיע על כל הבניינים. מים נכנסים ועוברים את כל הבניינים. עכשיו, אין מה לעשות. אין צריכים אין גם לטפל בדברים. צריכים לטפל בדברים, לשם. אין מה לעשות, יש מקומות עכשיו... זה רק נוצר מצב, הבניין הזה היום בירושלים, זה דבר שנוצר מתופעה, עוד פעם, אני, אני לא יודע את זה, אני, אני קראתי מה כתבו שם, זה נוצר ממצב, הרי הה, הה, התפר הזה שבגללו הזניקו ואת מחבש בפינות הבניין, זה חיבור של בניין לבניין קיים. לצערנו, אנשים שהולכים לעשות תוספות לבניינים, לוקחים חפרים, לוקחים קבלנים חפרים שיבנו להם, חיבור של בניין לבניין קיים, זו אומנות. זה עבודה שצריך להיות מהנדס. אני לא יודע מה היה, אני לא רוצה להגיד מילה, וזה עוד פעם, זה מקריות שזה קרה עכשיו, כן, אבל את יודעת, דברים, אז אנחנו קרים בצרורות. הסיפור ברעננה, שבכלל לא קשור לסיפור של הנפילות, של חולון ושל... בגלל החפירות גד. של האטאמה. רשלנות. אין כן ספק, אין כן ספק שזה רשלנות של מישהו. لو يخون بيكبوت الراشלנוيات ايلو بيكبوت الايرويما ايلو بايم راشارين بايم كل عمرين اوكي אנחנו לא רוצים יותר kama בגלאش פוקדים לקחת סיכון אז אומרים רק פינוי בינוי שאלה גם זה מה מה זה עושה לשוק מעניין אותי גם بخולון למשל, האירוע של הקריסת בניין מה זה עושה לשוק מה זה עושה למחירים תחخي ده נורא מעניין تيجي זה לא עושה למחירים ده ده יוצר ده יוצר פאניקה לכמה דקות אבל בסופו של דבר אנשים מבינים ש זה לא קורה,ợכשיו זה נמצא אבל תזכרי, זה קורה בזמן שיש התנהלות אחרית במשק. אם זה היה קורה בזמן סטנדרטי, אם זה היה קורה בזמן סטנדרטי רגיל, אולי זה היה קצת לוницר, אולי זה היה בולם את השוק, אולי זה היה מכניס פיק מרכיים לכולם, אבל אנחנו יודעים שהשוק הוא אש, השוק הוא אש למה? למה? זו עוד פעם, לא נכון של זה, אנשים לא מבינים שהבל פה מאוד, ולכים המניגים שלנו בצועקים, הנדלן הלך לעלות, צר השיכון צועק הנדלן הלך לעלות. שרת הפנים צועקת הנדלן הלך לעלות. כולם אומרים הולכים לעלות, אני אגיד נלחם נגד עליאת המחירים נגד זה, כולם מבינים, את יודעת מה קורה? אנשים הרי במרוץ לקנות דירות. אנשים במרוץ לקנות דירות. כן, אבל אני בטוחה ל... שיתיהל זה לזה שיש פה. אני רוצה אגיד לך שלמשל בבת ים יש המון מון בניינים שמוגדרים כמשוקנים. אפילו, אם אני לא טועה, שמעתי פעם שזה נישן. על איזושהי החלטה של ראש עיר שרצה לקדם התחדשות עירונית, והכניס בטאבו הערה שהיה הרבה בניינים מוגדרים כמסוכנים, ואז כשהיית באה ורוצה לקחת משכנת, אתה רואה הערה בטאבו שהבניין מוגדר כמסוכן, ובנקים היו נרתעים, והיו עושים הרב. עשר בדיקות, היו שולחים נציגים מטעמם, מטעמם הבנק, יאללה בניין עצמו, היום מבקשים מהשמאי לסברים מדויקים למדוע المبنى מוקדר כמסוקן, איים מדובר באמת באיזה שן, פיסות קיר מתפוררות או מעבר לזה, והיום בסוף אחרי שהיום הפילים שיכולדת, היום מאניקים אימון, היום הם לא רוצים, הם לא רוצים לעשות את כל הבדיקות האלה, הם פשוט מעדיפים להגיד מראש אנחנו על מבנה שמוקדר בתבו מסוקן, אנחנו לא רוצים להיכנס בخلל, כמובן שעדיין נבחנו כל מקרה לגופו, אבל למען זה היה, הלקוח היה מגיע אליי עם היערה כזאת, סבורה כמעט בוודאות שאני כן הצליח, היום אני עשתה 20 בדיקות ויראה בכלל אם יש פה התאחנות, ואני מניחה שיהיה לזה השפעה על המחיר. אם אותם אנשים لي. שרוצים למכור את הדירות עם היערה הזו יראו שהם לא מצליחים למכור בגלל בעיות נימון, הם יצטרכו להוריד את המחיר בשביל שיבוא להם עסקת מזומן. לא, לא יקנו מהם גם במזומן. עכשיו הנשים הבינו עוד משהו, ואני עשיתי על זה גם, עשיתי על זה פודקסט עם יל סור ואני עושה שבוע הבא, את הזו שלי על זה, אני ביטוח לדבר כזה. ויש פה סוכני ביטוח, אין ביטוח לנפילות של המבנים, וגם הבנקים הבינו, גם הבנקים הבינו, שאם עכשיו הבניין בחולון נפל, אין בטוחה, כל מי שלקח משקנת בבניין, אין להם בטוחה, אין להם כלום, יש להם היום אדמה. הנכס מת. ‫אנחנו <אז אז> יכולים לגייס אותו. עכשיו עשרות ‫עם לא מאות אלפי שקלים ‫על מנת לסדר איכשהו את הבניין ‫שהוא ייצא מההגדרה של מבנה מסוכן. ‫אותם דיירים בבניינים ישנים ‫שקרוב לוודאי הם אוכלוסייה די חלשה. ‫איך הם יביאו <אז> את הכסף ש... ‫לסדר את הבניין? אז, אז, ‫אז יש פה בעיה, אבל אני אגיד לך ‫מה יש לי הרגשה שהיא עכשיו. ‫אומנם ראש העיר העננה אמר, ‫אצלי לא יהיה יותר טעם 38 אבל אני רוצה להגיד לך, זה לא קשור רק לרעידות אדמה, תאם ה-38. או הבעיה של מה ש... היום תאם ה-38, שר חינה. תזכירי שתאם ה-38 זה פרויקט בעייתי. תאם ה-38 לא היה צריך להיות בשביל הבניינים במרכזי הערים, שברחביה ובכל מיני מקומות, או ברעננה, אלא זה נולד להציל שיקונים שלא יפלו ולא יקרסו, ששם יש את האסונות הגדולים, או בניינים כאלה בחולון. הבעיה בתאם ה-38 זה שהערים לא בנויות לקבל את התוספות של הבנייה האלה. הערים לא ארוחות לזה. מבחינת התשתיות והחניות וה... אבל, אבל מה גילו, אבל מה גילו למשל ב? ב גם ב, אה, נו, ברמת גן, שבכל המקומות שבכל המקומות שעשו תאם ה-38 והתחילו להרים בניינים למעלה, מה נהיה? נהיה חושך למטה ברחובות. גם אין, אין, אין, אי אפשר לנסוע ברחובות, אי אפשר לצאת, אין, אי אפשר לפנות זבל, אין מקום בבתי ספר, הערים לא ארוחות לטאמה. עכשיו אבל תהיה בעיה. למה תהיה בעיה? אף ראש עיר לא ייתן לזה שיפלו לו בניינים כמו שנפלו עכשיו, שהם מבינים שיש פה איזושהי בעיה. יש גם בעיה פוליטית מבחינת הראשי הערים, אם הם צריכים לדבר הזה. עכשיו לא יהיה ברירה, ועכשיו פרויקטים, וזה אולי דבר טוב שיקרה, שיקרה בחיפה, למשל, היום בדיוק דיברתי על זה עם מהנדס, שבחיפה, ראש העיר הזאת, שהיא באה מתחום בינוי ערים, שהיא תתחיל להזיז את הפינויים בינויים שם, צריכים לעשות, וזה ידחוף את זה כדי לא יהיה מצבים שיקרסו בניינים נוספים. זה לא יעזור, זה לא יעזור. יש הרבה מאוד בניינים שהם לא יחזיקו הרבה זמן מעמד. הביי and this is what happens now that they are on the whole seder that is in the building or that in the man remembers that there was a seder in the building they are visiting and visiting the buildings now there is hysteria there is hysteria what happens in situations like this all all we go to them who are faithful to the truth this is that they come from the house and אנשים צריכים לשלם את זה מיקספם לשא ביטוח, הביטוח ויש פה סוכני ביטוח כמו עודד אומרת חברת הביטוח רבותיי אתם יש לכם בית יש לכם נכס תשמרו עליו תשמרו עליו תקפידו עליו תדגשו עליו יא ישעמות שיע, כמו שצריך את יודעת זה עניין אה, לי היה פעם אוטו ישן והאנשים אמרו לי מה יא לי אי काय האנשים אמרו לי מה? זאוטו שם מתקלקל. לא, הם לוקחים אוטוקולט איזה כל הזמן מוסרפים ומנאב ומטפלים בו, אז הוא לא מתקלקל, אז הוא לא נתקע. למרות של חברים שלו כל יום אני נתקע. אותו דבר בבית, בבניין, ואת יודעת את זה ייתב בבניין, <אז> אם את לא נותנת לבניין. ואם <אז> יש תקלה ואת לא, ואותו דבר בדירות, סליחה, בתוך בוא נלך לבניינים. אנשים בתוך הדירות להסקרה שלהם. תראי את האסנחות של דירות ותביני, היום נכנסתי לדירה, הנה, היום דוגמה חיה, היום עליתי בדירה בתירת קרמל, אני נכנס לדירה, אלוהים ישמור הדירה אה, מבחינת תחזוקה, ואז אני עומד במטבח והרגליים שלי רועדות, באור עיניי הרגליים שלי רועדות, אני אומר למטווח, בוא תראה. אחרי הארון של המטבח, סדק ברוחב כזה. ‫מה, אני שואל שם את הדיירת, ‫היא אומרת, כן, בעל הדירה, ‫אמר שהוא הוציא קורה. ‫את יודעת מה זה להוציא קורה? ‫-וואי, וואי, וואי, וואי. ‫את יודעת, הרי אנחנו הירושלמים, ‫יש לנו בראש את בניין ורסאי. ‫את יודעת איך נפל בניין ורסאי? ‫בניין ורסאי היה הרסום ‫ממנו עולמות של אירועים. ‫אז כל פעם העמודים, נכון נודד, ‫העמודים באמצע הפריעו, ‫הפריעו לעולם מה הם עשו? הם בורידו רק שכחו שצריכים לעשות, עכשיו, שם היה גם תוספת, שזה היה, איך שכחתי את השיטה הזאת של הבנייה, ברח לי, אוקיי? פלקל, פלקל. פלקל, אוקיי? ופלקל זה סוג של תקרה שהיא בנויה יציקה מסוימת, וכל פעם שהורידו, תורידי לדעת, תורידי רגל, תורידי רגל ועוד רגל ועוד רגל, בסוף זה שוקע. ומה עשו? שזה זה, מלו זה בטון, הוא בורתי, כי ד shouldn't share it. So it's even more complicated. At least it worked for me. People today do these things. Unless now they open the doors, unless they open the people's heads that don't do things with words, that don't read letters, that don't read letters in English, that don't do things with words. What? ‫וזה לדעתי, זה יהיה ‫גם ברמה המוניציפלית ‫וגם ברמה ממשלתית ‫שהתחפו לפרויקטים של פינוי-בינוי, ‫התחפו את זה, ‫והצלחו לפתור את הבעיה הזאת של, ‫של הבניינים המתפורקים. ‫כן. טוב, צחי, ‫בוא נעשה איזו סקירה ככה ‫על השוק המשכנתאות בישראל. כלכמה מהחברים שיצטרפו אלינו סקרנים לשמוע מה מה רואות של בנק ישראל בגזרות החדשות אז yeah, קחתי קצת קצת מספרים לפני הגזרות החדשות באמת ככה יום פורסמו בכל ה תקשורת שאחדש נלקחו מעל 12000 נטלי משקנתאות חדשים שעים בעצם מלפ... אנחנו משווים את הנתונים מלפני שנה ששנה שעברה ואצטקפה לכ-8000 אנשים נטלו משקנתאות, אנחנו רואים פה עלייה מטורפת. ‫גם הסכום הממוצע עלה מאוד, ‫הממוצע החודש עומד על כ-940 אלף שח, ‫לעומת שנה שעברה שעמד על כ-800 וקצת. גם כאן אנחנו רואים שזה גם באופן טבעי, ‫בהתאם לעליות המחירים שאנחנו מרגישים חודש בחודשו, אז גם סכום המשקנתאות עולה משמעותית. ‫בנק ישראל עושה לנו שמח, קודם כל, הייתה הוראת שעה של הקורונה, שאפשרה במהלך השנה וחצי האחרונים, לקחת ולרכז את ההלוואות של המשק בית, להעמיס אותה נעל המשקנתה, עד כדי 70 אחוז מימון משווי הנכס. מה שברגיל היה ניתן עד 50. וגם זה הסתיים ב-30 לקשיעי. האפשרות הזו שבאמת אפשרה למשקי הבית ככה, לעשות איזשהו תהליך הברעה, וחזרנו להוראה הקודמת של עד 50 אחוז מימון, <אם> כמו כן, את הנושא של המשקיעים, הנושא היום לקחת מדירת דירת המגורים קיימת שלך, בין אם יש עליה משקנת או אין עליה, לקחת עוד כסף מהכירות, עד 50% מהשווי, יכלת להוציא, ובאמצעות הכסף הזה שישמש לך כעון עצמי, ללכת דירה נוספת, שגם מותה כמובן יכולת לשעבד, ובכפוף ליכולת ההחזר שלך בעצם יכולת ליהנות ממימון, א זול לטובת רכישת נדלן. ומהיום בעצם לא ניתן לעשות את זה יותר, לא ניתן לשאבד נכס קيام לטובת המטרה הזו. כן ניתן להמשיך לקחת את הקסף מאכירות לסגירת אלזאות, לשיפוצים, אפילו לנדלן בחוץ לארץ אם אתה רוצה לקנות איזה שו נכס קטן בחו"ל אתה יכול לעשות את זה. אבל לנדלן בישראל לא. מה שעדיין הניחיה מאפשרת זה שלצורך העניין אם אמא שלי רוצה לשאבד את הבית מגורים שלה אל מנת לתת לי כסף לקנות דירה בין אם זה השנייה או השלישית שלי אז זה כן יתפשר אז זה ככה בסוגרים למי שעדיין עוד פעם יש יכולת להחזיר יש אפשרות לעמוד בהתחייבויות גדולות אז באמת עדיין אפשר אולי לעשות איזה סידור כזה עם המשפחה עם ההורים ויש את הפיטרונות חותס בנקאיים הם, הם לא כפופים לרגולציה ולכן חברות ביטוח למינהם כמו כלל והפניקס וכל מינה חברות שנכנסו היום בשוק של מתן משכנתאות ויש גם חברה חותס בנקאית שנקראת וויצ'ק שאפילו מאפשרת לקבל נגיד יש לי היום נכס יש משקנתה אני יכולה לקחת מהם איזה שי תוספת הם בדרגה שנייה ‫ומתנו לי מימון על הבית הקיים, ‫על המשקנת הקיימת, מימון נוסף. ‫אז יש פתרונות, אוקיי? זה לא אומר עכשיו שמי שרוצה לקנות עוד נכס ואין לו כסף, ‫אין לו עון עצמי, יש לו רק בית, זה לא אומר שלא היו לו פתרונות, ‫היו לו צריך לבחון כל מקרה לגופו, צריך לראות את העלות של זה, ‫אל מול מה שהם הולכים להרוויח בעסקה, ‫לראות שזה באמת משתלם, ‫שהריביות עדיין יהיו יותר טובות ‫ומשתלמות מהצועות הצפויות, ‫ובאמת לעשות את הבדיקה ‫כמו תוכנית עסקית ‫לכל דבר ועניין, ‫ולראות שיש כדאיות. ‫אז נכון שזה פחות נחמד ‫שהאופציה הזאת מסגרה, ‫אבל עדיין יש עוד אפשרויות. ‫רק יש... ימית, אולי תסבלית... ‫-רגע, את עוד הרוזל. דבר אחד, ‫במסגרת ההנחייות החדשות, ‫היה אפשר לקחת גישור על נכס ‫קיים לטובת עד שאתה מוכר אותו, יכלת לקחת גישור לשנתיים, שלוש, ולהתחייב שאתה תחזיר את זה בכפוף למחירה, גם עכשיו את זה הם מגבילים. ואם אנחנו היום שאנחנו אומרים דירה חליפית, שאנחנו מתחייבים תוך שנה וחצי למכור, נכון? לפי רשויות המס, אתה אומר, תוך שנה וחצי אני מוכר את הנכס, אז גם כאן הבנקים יגבילו ויאפשרו את הגישור לשנה וחצי בלבד. באותו אופן שאתה מתחייב לרשויות המס למחירה שלך. את יודעת, זה מסקרים את האנשים... אם אנחנו מסתכלים היום בהשוואה לבנקים, ואנחנו יודעים את הריביות שהבנקים היו נותנים לנו, איך יהיו הריביות של כל ה... הלוואות החוץ-בנקאיות, של כל החברות האלה? לא הרבה יותר גבוהות. לא הרבה יותר גבות. פשוט אין להם לפעמים מסלולים שהבנקים יודעים להציע, סתם דוגמה, אין להם קבועה לא צמודה למדד. ויש אנשים שמאוד אוהבים את המסלול הזה. ואז בעצם הם יודעים ש הם לוקחים צמוד מדד אז הם חסופים רציו שו סיכון של עליית אינפלציה אבל הנכים בחוץ בנקאי בחברות הביטוח הם לא גבו הם לא גבוים במיוחד סביבת הריבית צבירה. נתתי דוגמה לוויצ'ק ששם זה פיתרון מאוד מאוד יהודי וכמו שאנחנו יודעים שיש פיתרון מאוד מאוד יהודי אז התמחור גם הוא יותר גבוי שם אנחנו מדברים על ריביות של משהו כמו פריימפלוס ארבע וחצי עד חמש וחצי, משהו wow. כזה. כן, אבל זה באמת פתרון מאוד ייחודי שאפשר להגיע שם ליד 75, בין 75 ל-85 אחוז מימון. בנוסף למשקנתה הקיימת שיש לך נגיד עד 50 אחוז, אתה לקחת עוד תוספת. אז מאוד מעניין. ולעסקאות מסוימות זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין, לעסקת מסוימת, או לאיזשהו צורך אה, אה, של, של דווח לא ארוך מדי. עוד פעם, ל-20 שנה עכשיו לשלם פריים פלוס 4 וחצי, זה כנראה באמת יהיה מאוד מאוד יקר, אבל לשנתיים, שלוש, בשביל לעשות איזו עסקה טובה, איזה סיבוב טוב, אני חושבת שזה יכול להיות מאוד משתלם. כמובן, עוד פעם, אני כל הזמן מסתייגת ואומרת שצריך לבחון את כל ההיבטים ואת כל הדברים, אה, ולעשות את העסקאות האלה בצורה מפוקחת וחכמה. אבל יש פתרונות, שזה מה שאני רוצה ככה... קצת, קצת אני אוסיף. היה דב קרוב נתנו מציאות בבוקר, מצורعين מ, מ TAM בשכות צחנה שאני וקדי גם 20 שám, קצה של שבוע תזה בנוסח של הרווח מהרווח ביטוח יש הרווח לא קירן בישלמות, ויש הרווח לא pensión בהפות הגמיל, גודל של prime מינוס חצי עד prime פלוס אחד וחצי, זה סדר גודל של הרווח. לא די על משכנתות, כן. משכנתות כן, יש לא ‫כן, לא הלוואות על חשבון, ‫קופות גמל וקרונות השתלמות, ‫הן באמת מאוד אטרקטיביות, ‫אין שאלה בכלל. ‫כן, יש קצת, בחלק מהן חיתום יש, ‫חיתום בחלק מהן יש. ‫יש גם את הנושא שדיברנו, ‫נושא של תוכנית חיסכון, ‫לעשים ולקחת הלוואים גרס, ‫יש פתרונות, צריך רק להכין את זה, משהו יותר סוגר, ‫והן צריך להילחם ב... ‫אתה אני אמרתי את זה עודת בפגישה ראשון, רק אנשים צריכים לקחת ולעזר בבעלי מקצוע, וזה המשחק. <עובע> <עובע> ואני אמרתי את זה ואני אומר זה עוד פעם, כי הרי של אנשים זה לא כולם היום משתמשים, למרות שהיום יועצי המשכנתאות הם, הם, הם מקצוע מאוד נפוץ, וסך הכל יש היום אנשים יתיימית ויש כמוה שהם טובים והכל, וזה נהיה יותר נפוץ ונהיה יותר קל להגיע אליהם והכל. ‫אבל יש אנשים שנוטים ‫לוותר על דברים כאלה. ‫אני חושב שבמיוחד במקומות ‫שיש על מחירים טיפה שונים, ‫שיש אפשרויות שונות, ‫צריכים ללכת ולהתייעץ ‫עם בעלי מקצוע, ‫ואנשים שמבינים במימון ‫ויודעים לתת את זה טוב. ‫זה דבר שאנשים ‫צריכים להכניס את זה טוב טוב לראש. ‫עכשיו, אנחנו צריכים לזכור, ‫וזה מה שעכשיו יקרה. ‫תורי, אם עד עכשיו היועצי משכנתאות ‫התמקדו בבנקאות, יוצא המשכנתאות יצטרכו עכשיו לרוץ ולאסוף את כל האפשרויות הנוספות, והצטרכו לדעת מי הם עורכים ואת מי הרבה מאוד זה, ולדעתי גם יכנסו כל מיני כאלה שלא ראויים להיות שמה, והצטרכו לדעת לסנן אותם, אבל גם להיזהר מאוד, במיוחד אתה עכשיו אמרת את זה, כל הריצות האלה להלוואות קצרות, אחת הדברים שאנשים עושים בייחוד, ואמרתי וסיפרתי את זה, וגם בקורס שהיית אצלי אמרתי את זה, אנשים לא חושבים על תכנון הפיננסי של עסקה, ואז הם הולכים ולוקחים הלוואות קצרות, אתה יודע, בייחוד החרדים, שהרבה מסתובבים סביבי, שלוקחים תגמחים, או למרות שהיום הם כמעט כולם לוקחים משכנתאות, או עבדי מדינה שאולכים להלבואות של עבדי מדינה שיש להלבואות קצרות וותאותי שהם לא עושים את החישוב כמה הם מחזירים בסוף הם לא, הם לא בונים נכון אה זה לא חוכמה לקחת זה חוכמה להחזיר ואחד הדברים בזאת התפקיד שלו הוא עצם זה לדאוג ש, ש, ש זה מה שעושים הבנקים זה מה שעושים הבנקים נכון אמיר אלן בוגן תגיד שלום את מכירה את אמיר אלן בוגן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 ‫יאללה, בוא נעשה שם. אני, ‫-אני אבוא, אני אבוא, אתן צ'ק. ‫יאללה. ‫-תגיע בקור. ‫בקיצור, בכ... אני אומר, צריכים, ‫צריכים לדעת לתת את הפתרון ‫כדי שלא בכדי הבנקים ‫לא רוצים להילחם איתנו, ‫כדי שניפול אחר כך, ‫הם רוצים שנגמור את כל תקופת המשקנתה ‫בלי לממש, ‫וככה זה יכול לקרות ‫רק אם מקצוען להם את הזה, ‫אז אם ככה הרמתי לך לבוא ל... ‫-כן, אתה צודק במיליון אחוז, ‫אני שומעת בערך ביום, כן, ויש לי הלבד ערך העבודה, ‫בריבית מאוד אטרקטיבית, ‫של אפס נקודה, נשמע מדהים, נכון, ‫אבל זה לחמש שנים, ‫וזה מאה אלף שקל, ‫וזה מאמיס עליך זרחות שעיווה ‫על השוטף, ‫לעומת מאה אלף שקל ‫שנפרוס ל-25 או 30 שנה, ‫בהתאם ליכולת, ייתן להם את ה... ‫באמת את הניהול השוטף הטוב יותר. ‫וזה מאוד מאוד חשוב. ‫אתה יודעת, אני, אני אוהב לספר את זה, ‫אני אספר את זה הרבה, ‫שבאחד הקורסים שלימדתי לפני שנים ‫בקשפלו, ישב בחור חרוץ, ‫והוא היה עובד בזק, ‫וסיפרתי את זה עודד, לשיעור ניתוח פיננסי, ‫הוא כבר הסביק לקנות עסקה, ‫ושהגענו לשיעור ניתוח פיננסי, אמר, אני, אני, בוא תראו איזה עסקה, ‫עשיתי והכל, ‫אמרתי לו, אני לך לחשוף את הנתונים, ‫אמר לו, אמרנו, בוא. שלוף על הלוח, והגענו למצב שאם הוא לא היה עושה את זה על הלוח, הוא היה עושה את זה, זה במקום של פשיטת רקט. <אח> הוא הולך לקח את כל ההלוואות, את כל ההלוואות שהוא היה יכול כעובדי מדינה, שזה שנה, שנתיים, שלוש, אוקיי? Okay? והוא ימיס על עצמו החזר כל כך גבוה, בעסקה כל כך טובה, ואנחנו יודעים, כולנו יודעים, שההצלחה של עסקה, זה בחישוב המימוני הנכון שלה. את, העסקה יכולה להיות הכי טובה, אבל אם לא חישבתי את המימון שלה נכון, העסקה לא תהיה טובה, אין מה לעשות. וזה זה אחד הבסיסים, כן? זה, אתמול העברתי את זה בדיוק בקורס שלי, שדיברתי על החשיבה, איך אנחנו מסתכלים על זה, ומתי אנחנו עוד לוקחים 30 שנה, ומתי ל-20 שנה, ואיך אנחנו בוחנים את זה גם ברמה האישית, וביכולת, ובצורך, ובכול. כל בן אדם צריך להתאים את למשהו, אנשים ש... יש להם את כל המשקנת שמתימה להם ובטח היום שזה יא קזה מבחר של של דברים וקזה או سفנים בנקים ראשיים שנצטרך את האנשים שיקחו תנו למקומות האלה. תאخي. לא תרצי תתר לנו, אפو קדאי להשקיע היום. את יודעת <חיפה זה ודיר> את הקרבל, זה עכשיו. ‫היינו שם, אני אומר לך, ‫היינו, המצחי, שם יופי של דירות, ‫השקעה חלומית, באמת. אני מתוודשת, הייתי שאז לא קניתי את זה, ‫אבל הייתי צריכים עוד פה כמה דברים, ‫אבל עשה לנו סיור חבל על הזמן. היום היית? לא, היינו בסיור לפני חודש. ‫אז כנראה, זה חמור מאוד שאת לא לא יודעת, אבל לפני חודש, ומה שלא יודעת? ‫משהו כזה. ‫ערוץ 2, תוכנית חיסכון, ‫ביקשו שאני אעשה איתם ‫סיור משקיעים, ואני הרגנתי את זה תוך שלושה ימים הרגנתי סיור והיינו זה יופי הם 14 14 משקיעים ותי מיניבוס הגיה איתמר, הכתב הכתב של תוכנית חיסכון נכנס בצילום נסעינו במיניבוס ונסענו לתירת קרמל וזה מצחיק היום אני נכנס לדירה לראות דירה שאנחנו הולכים לקנות ללקוח ומסתכל עלייה באה לדירה אומר תקשיב לי אתה בן אדם מוקר לי <laughs> מה מוכר לי, הוא ראה אותי בטלוויזיה, הוא אותי בתוכנית, רק אמרתי לו זה, הוא אז תקשיבי, אני, אני אגיד לך זה משהו, וזה היא מוזר. היום, היום קשה לקנות בכל הארץ. קשה מאוד לקנות בכל הארץ. אני עכשיו מחפש דירות למשקיעים שסחרו את השירות שלי בליווי, קשה לי למצוא דירות. אני כבר כמה שבועות <שבועל> ‫על איזה נקודות אתה לא מצליח ‫לענות להן? ‫אני אגיד לך איפה הבעיה. ‫היום, מצד אחד היו מלא ‫מלא עסקאות, ואת יודעת, ‫אבל מה שקרה עכשיו, ‫שאנשים פתאום, ‫אלה שצריכים למכור היום מוכרים, ‫ואלה שלא חייבים היום למכור, ‫היום מחזיקים את הקלפים ‫צמוד לחזה ומחכים. ‫למה? ואני שומע את זה, ‫אני שומע זה, ‫הרי אני עובד ‫ואני שומע את זה מהמטווחים ‫שמספרים לי, ‫וכאילו הם מאוששים את מה ‫שאני אומר להם, ‫זה שאנשים שומעים ‫שהנדלן הולך לעלות, ‫אז אם אני צריך למכור דירה ‫לא דחוף לי, ‫ואני אומר, רגע, ‫למה אני אמכור עכשיו במיליון 100, ‫אם אני יודע שאני אוכל למכור ‫בעוד במיליון 200 או מיליון 300. ‫ברור, אם לא דחוף לו, ‫אז בוודאי שמאכפת לא לחכות. ‫אז עכשיו אנשים אומרים, ‫אנחנו מעדיפים לחכות. ‫השוק היום של המוכרים, ‫לא של הק ‫ויש הרבה מאוד קונים ‫ועכשיו יש מעט מאוד מוכרים. ‫זה נורא עצוב הברנת... גם, צחי. צחי. זה נורא עצוב. ‫יש לי שמחפשים דירות ‫ונכנסים למסע ומתן, ‫וכל ההיבט הרגשי, והכל והפ... נכנס שם, ‫ומסכימים על מחיר, ‫ואחרי יומיים פתאום מקפיצים להם ‫ב-20-30 אלף שקל, ‫ומסכימים, ואחרי יומיים, ‫עוד פעם, זה כל כבר לא בתום לב, ‫ואני לא מדברת על אחד או שתיים, ‫אני שומעת על זה בחודשים האחרונים ‫כל הרבה. ‫זה כל כך ממהלך. ‫-אז מבית. אני יכול לספר לך, אני יכול לספר לך. ‫אין סחורה, על המדף, אין כלום. עוד, אני יכול לספר לך על עסקה ‫בתירת קרמל, ‫שהייתה צריכה להיות ב-880 אלף שקל, ‫מבן אדם חרדי, מאמין, ‫זה עשינו מסע ומתן, ‫היה לו שם מלא של ‫מחסן עם צו הריסה, ‫עם זה שהוא לא רשם את הדירה ‫אחרי עם כל מיני בעיות היו לו, וחודש במשהו אנחנו עומדים מול העיריות ומול הטאבו, ומול כל העולם, ומתכוננים מתכוננים, וחצי שעה, אנחנו מגיעים לחתימה, לקוחות שלי מגיעים עם בנקאי, אני מגיע מירושלים, אנחנו באים לאורך דין לשבת איתו כמה דקות לפני החתימה, והוא מודיע שאין עסקה. והוא מבטל את העסקה והוא מוכר את הדירה ומיליון שקל. Oh, yeah, וזה אחרי שהלקוחות שלי מוכנים אפילו להוסיף לו ל-920. זה משהו שהוא לא מובן. זה משהו שהוא לא מובן. מצד זה, אחד, זה, זה, אני זה מרגישה שזו חזירות. מצד שני, אני אומרת, טוב, זכותם, הם רוצים לביתם, רוצים להרוויח לא. כמה שיותר, אבל אני זה לא הוגן. המשחק הזה <ש> הוא <ש> לא הוגן. זה לא, זה לא עניין שזה לא הוגן. הבן אדם ת ויש להחליט, ו גם כאן workingОší ומצא ומתן שלו בתום לב, אם אתה בא לבדוק את אתה אל תבוא לבדוק את אתה מפעיל כאן אנשים, אתה פועל. ‫הבעיה שהחוק הוא מאוד חלש ‫והוא פחות נושך, ‫ובדרך תוציאי עכשיו תעשה תביעה, ‫ותביעה עולה כסף, ‫ותקבל... ‫אתה צריך לקבל 100,000 אלף של תביעה, ‫אתה צריך להוסיף עוד 20 אלף שקל ‫וכבר אתה ש... ‫יש לך עוד אנשים, ‫אתה צריך לשלם להם בדרך. ‫וזה מאייף, ולכי תתעסקי ‫עם בתי משפט, ‫ואת יודעת איך את נכנסת, ‫ואת לא יודעת בחיים איך את לא עובד, זה, מה שאני אומר שהיום יש בעיה כללית בשוק. אבל, אבל, אני אומר את זה תמיד, כל מקום הוא נכון להשקעה, כל מקום הוא נכון להשקעה, וזה גם תלוי בשווקים שלי. אני למשל, אני מתרכז בחולון, אני מתרכז בחיפה ותירת קרמל, אוקיי? וגם בפתח תיקווקה אני הייתי עכשיו. אז תשאלי למה חולון, אם הבניינים שם נופלים, חולון עברה, עוברת איזשהו רענון שלא היה לה. חולון שהייתה עיר, אמרתי את זה למטווח, הוא נעליו, הוא חשב שאני הוא מדבר על התושבים, התושבים תמיד היו מצוינים, אבל זה הייתה עיר אפורה. אני אמרתי בגדול ובגסות שזה הייתה עיר של מתים, למה? גם בית הגדול והכל היה מת, היית הולכת ברחובות, הכל היה אפור כזה, לא היה חיים בעיר הזאת. היום את בחולון. פתאום חולון גילתה את מקומה, פתאום היא הבינה שהיא לא בצהל של ל... רישון לציון לשлон, מאוד יפה, כל רישון חול הקול maggים היא הבינה של שיש היא הבינה לא של בתים moż משהו יłby küçük שחל הכל זה massacre belki סעניו לביית ס שיש והיא אומרת timeless היום, הר מאוד מוחלוח תקופ雪 רספki זו פה ואלה, ג patio frank על פי ואלה זו תמע بس الزئير מאוד باود مركزيه יש שם משתחים اليوم انت مستوببت بخولون انت لو ما امنه مركزه קניוט אורבה רחובות زي كده שם كويس קניון وليدو יש עוד קניונית עוד יש اي شيء שיש שם نخشوا שם مركز الزريعلي مركز الزريعلي לא קניון יש שם מרכז משרדי, מרכז זريعلي מסדות وهكول יש uh, מוד יפה פארק טרס לפריס לשלום yeah. את יש יש את uh, טופיהמי 2020 רק בעיה בקיצור mm -hmm. יש שם הרבה מאוד דברים שיפתחו את ניסטובב את היום בחולון ואת אומרת, וואו פעם מה יש שם תזור תסיה של לכיוון הזו זה זה כל מה שיש שם היום את יוצאת משם לכל מקום את נמצאת על שתי דקות מתל אביב הרכבת בכוממיות ומה שיש שם הכל מוביל לתח נכון ‫הפכה להיות עיר ששינתה פניה, ‫ועדיין יש בה הזדמנויות, ‫ויש המון בנייה שם. ‫אז זו דוגמה לעיר. ‫בתירת הקרמל, ש... למה נגיד? ‫בתירת הקרמל. ‫תירת, תירת הקרמל את... זה יד שנייה או קבלנים? תיר... תיר... ‫תירת הקרמל זה גם וגם. ‫עכשיו, תגיד למה גם אה, אה, קבלנים ‫וגם יד שנייה, ‫תלוי מה אתה רוצה לקנות. ‫עכשיו כן. תזכור דבר אחד, ‫תזכור דבר אחד. תירת הקרמל היא מאוד מוגבלת בגודל. אם אתם יודעים, תירת הקרמל, תסתכלו, 6 שנים אחורה זה מועצה מקומית, זה בכלל לא עיר, זה עיר שרק עכשיו ניתא עיר. 7 שנים אחורה, תעשו של לפני 7 שנים, אין את כל הבניינים שהיום אתם רואים שם, <אף> שהם בכל הבנייה החדשה של החותרים וכל הרחוב הראשי, של הבנייה החדשה שנמצאת בין הבניינים הישנים כביש, לכביש 4. מה שקרה שם זה קרו שני דברים אחד חיפה נרדמה בשמירה ומה שראו את התיר... תירת תשוה תירת הם ראו שני דברים הם ראו שבחיפה ברגע שעשו את פרויקט רמת הנסי שזה פרויקט שנמצא ליד מחנה ליד נוף ליד ספרינצק אيه פתום בשכונה שנוראית ובמקום שמי חלם שיבנה שם בנייה יוקרתית פתום מולחים שם מגדלים ואנשים שם מקונים דירות שבהתחלה לא ישכמו ב-800 ועכשיו אפשר לקנות אותם ב-1,800 וזה פתום מצליח ומי רוצה לגור שם רוצים לגור אלה שאין להם אפשרות ואת אלה שלא רוצים לגור למעלה או אלה שעובדים במתאם יש מרכז היי-טק הנק הנק בחיבור של בין כביש 2 לקוויש 4 ‫הבינו את זה היטב ‫בטירת קרמט, ‫והם התחילו בבנייה מסיבי, ‫אה, וגם בנו את נאות פרס, ‫נאות פרס אחרי קניון, ‫אחרי קניון לחיפה, ‫ואחרי סמי אופר, מה? ליד ליד סמי מאוד ומצליחה. ומצליחה. והבינו את זה היטב בתירת קרמל, והיום זה קרה שם דבר, אני מספר לאנשים שם, ואני גם אמרתי את זה לחבר'ה בטלוויזיה, אבי, היום הוא גר בטירת קרמל, הוא לא מוכן לעזר קרמל. אני מכיר הרבה מאוד אנשים, אני רואה תירות, אני פחות אמיר מסתובב שם בבתים החדשים, יותר, אותי יותר מעניין האישנים, זה שאני אומר, וואללה, שם יש של התחדשות עירונית. אבל לשאלה שלך, אמיר, גם הבנייה החדשה שם טובה, זה שבסוף היא תיגמר. הרי מה קרה שם? כל הבנייה, כל הרצועה שבנו שם, של זה שזה התחיל מרחוב לכי, והלך דרומה עד רחוב צ'בוטינסקי, באו את קיבוץ החותרים, ראו כיתוב, הלכו והורידו את כל המתאים של הבננות שלהם, מהכניסה הדרומית של טירת קרמל, והורידו את כל המתאים של הבננות, ובן נו טיים בנו שם. עכשיו יש להם גם סחר בטירת קרמל, מאשרים תוכניות ככה, צ'יק צ'ק, מאשרים תוכניות, אז הם נותנים התקדמות. ומה שקורה, שחיפה ישנה שם, ישנה שם בעמידה, ויש שם ראש עיר, שהיא אדריכלית בינוי ערים, והיא לא מזיזה העניינים. אבל גם שם יקרו דברים. ושאני יכול להגיד לכם שגם בשכונת קריאת אליעזר, עכשיו שלח לי, תמול או שלשום שלח לי לקוח שלי, שו גם חבר, שלח לי שקרו לכולם לחתום שם, ברחוב המאפילים לחתום שם, שזה בחלק של קריאת אליעזר, קרוב למרכז של קריאת אליעזר, קרוב לרוטשילד, מקביל לרוטשילד, קראו להם לחתום על פינויים בינויים כבר, לחתום על החוזים עם התקבלן לביצוע, לא התחלה כזה, וראש העיר באמת שם מכריזה ששם יהיה פרויקטים, אז בסוף יקרה שם משהו וחיפה ברור היא מעניינת, אבל צריכים, צריכים שמשהו יקרה, וכמו שאומר כאן דן כהן, העיר שם קצת פועלת במשהו שהוא לא מובן. אם את שואלת על עוד מקומות, פתח תקווה זה עיר שגם נמצאת בהתפתחות רגילה, גם פתח תקווה, אנחנו נסתכל לאחור ונהב תהיה וגם אם יש פה אנשים עם פתח תקווה זה לא משנה. פעם, <גיד> היינו, אומרים שאנ... לא, אני לא פעם היינו אומרים שאנחנו מריחים את הריחה LU connective, אז אנחנו מתקרבים לפתח תקווה, שאנחנו דורחים בו, זה פתח תקווה, זה לא המצב היום. זה ממש לא המצב היום, פתח תקווה בצורה בלתי רגילה. יש ראש עיר שמאוד מיינדד לאיר. האנשים, כמו ברמת גנדרך אגב, אנשים הולכים, אין תושב שאין לו את הטלפון של רוש העיר, ואי אפשר, לא יכול לפנות לראש העיר באופן ישיר. יש הרבה מאוד פיתוח של גנים ציבוריים, של דברים, יש את ההתפתחות של הרכבת הקלה שתקדם את ה... כמובן. את הכניסה לתוך תל אביב. בתחתיקווה, קיבלה שינוי בלתי רגיל, זה התחיל מהם המושבות, וזה עובר לאט לאט לתוך השכונות, ואנחנו מתחילים לראות בתוך השכונות, מתחילים לראות בתוך השכונות גם בנייה של התחדשות עירונית. נכון, לא בקצבים מסכרים, אבל רואים. בסך הכל, היא קיבלה את מופה, פעם, בתחתיקה, נמצאת במיקום מרכזי ובלתי רגיל. היא גם על 5, על 4, היא יושבת 6, זאת יושבת על אוסף של את המקום תחבורה, היא קרובה לכל והיא בצד. וכמובן, יש בא את האזורי הייטק שלה, ויש את קריאת אריה וקריאת מטלון, ויש שם עוד. זאת אומרת שפתח אובדת עובדת נכון, ויש בה את כל הפוטנציאל, אז זה, והיא מאוד דומה בזה לחולון. עכשיו, תסתכלי על כל הארץ, אז יש התפתחויות, יש מקום עוד שכבר עשו את, את רואה שאני, שאני ידוע כאועד ברשבה, בר לא מדבר שבע. על ברשבה, לא mm -hmm. מדבר על ברשבה, אלא שברשבה כל מי ששמע אותי יודע שאני אומר, חבר'ה, כל מי שרוצה לי היום ללכת לקנות להשקעה בברשבה, אני אומר תעצור, אז אומרים לי, מה אתה עושה? הרי אתה הולך ומעוסק בירא העתיקה של ברשבה, זה יהודי זה יהודי mm -hmm. זה משהו מאוד מיוחד, אבל בברשבה יש עוד הפצה, ‫היום אנשים קשה להם להזכיר שם, ‫דירות עומדות למחירה, להזכרה, אין. כל אלה שקנו ואמרו, ‫היה עיר הבאדין תקצינים של הצבא, ‫והכול פתאום מגלים שהם לא שם. ‫עכשיו יש שם גם יהיה קאוס ‫בנושא של הסטודנטים. אם מה, בפרסומים, סטודנטים. הקימו, כמו, מעונות, כמו בירושלים, ‫הקימו כפר סטודנטים. ‫אני מזכיר לכם, היום ‫היא אחת האוניברסיטאות, ‫אתה מה? לא אחת, היא אוניברסיטה הכי עשירה ‫במדינת ישראל. אני לא יודע אם אתם יודעים, האוניברסיטה קיבלה זו, ‫קיבלה ירושה של כמה מאות מיליונים, ‫הם מקימו שם עכשיו ‫מאונות שלהם, הם יזכירו לאנשים, ‫בטח עדיף לגור בתוך המאונות, ‫עם כל הפסיליטי שהם משוש משו שם ‫בתוך המאונות, תסתכלו, יש פרסום של זה. כן כן, ולא... ‫לצד אוכלוסיות שאתה לא... ‫אותה סטודנטית לא עושה לכל מלאדם. ‫עכשיו, אני אישית, אני אישית, לא, לא, ‫לא להתעסק עם סטודנטים, ‫אני אומר את זה בכל מקום, ‫בכל קורס, בכל זום נדלן שלי, ‫בכל פודקאסט שלי, ‫ואי אפשר לחשות בי שאני לא אוהב סטודנטים, ‫יש לי ילדים סטודנטים, ‫אבל אני לא אוהב להזכיר לסטודנטים, ו ו ו ו ‫ורצו הסטודנטים וכבשו ‫את שכונת ד' ובר' שבע ואת ג' ‫ועכשיו הם יעברו הפיטום אנשים ממצואו את עצמה בלי בלי דירות למלא סודי, דירות רקות והולך להיות בלגן. אה וזה וזה דרך אף, זה דרך צריכים להעסיק מסקנות, לשאים קודם מחקורים לו, הסוכן ביטוח עוד דרך מחקורים לו. גדי? בשלום מי זה? גדי, גדי, גדיו מתכנן לא, לא, פיננסי תהפיק. בסדר? לא יש קשור. לו מקצועיות קצת מעבר לסוכן, הרבה יותר מעבר לסוכן. אז, בסדר גמור. אז אני אומר, מזה צריכים להפתיק את הלקחים. למה צריכים להפתיק את הלקחים? שאנחנו רואים שזה הולך לעשות איזשהו פתרון, צריכים להבין, צריכים להבין, שאם רוצים לרוקן את מרכזי הערים, לא את בר שבע, אבל ערים אחרות, אם רוצים לרוקן אותם, מאוכלוסייה של סטודנטים, הרי, איפה גר הבן שלי? הבן שלי גר בתל אביב, באיזה דירה? דירה מפוצלת, למה? זה מה שהוא יכול לזכור שם. אה, כן, אז באנשים שם מפצלים ומחותכים, אם את רוצה לרוקן תארים, תעשי בנייה להשכרה, תעשי בנייה להשכרה כמו שצריך, קחי את האזור, אני אומר את זה כבר שנים, קחי בתל אביב את האזור של שוקן, תתני לכל בעלי המפעלים הישנים, כל בעלי המוסכים הישנים, תני להם, תני להם עדיפויות, תני להם בלי תשלומים של, מס, של את אלי השבחה או כל מיני עטבות וכאלה, יבנו שם אנשים בנייה להזכרה מבוקרת, לא יהיה כדאי להזכיר בתוך הערים, אנשים ייעלצו למכור את הדירות, אנשים אי אפשר יהיה ירדו ברמת דרסטית, אנשים ישחררו דירות, אנשים ישחררו דירות גם בתל אביב אפשר יהיה לקנות דירות, אותו דבר בכל מיני מקומות, בואי תראית התופעה בחיפה, בחיפה של פיצול דירות, זה, זה זה זה חולני, זה חולני. היום אני מסתכלים عليه בعين אקומה, בגלל שאני נגיד פיצולים. בואי תריתי תכמות, כל אלה שולחים הפצלים שם דירות. ני alternative. נו, זה alternative. נו, זה alternative. לא היה, אבל ש... הבנקים לא מקבלים את זה. הבנקים לא מוכנים. התעודתנו משתתפים בוולא. יצרנו את לפני חצי שנה. היום אנחנו משתתפים בוולא בפיצול של ‫ואתם... אחרים כן יו, אתם לא, ‫ואתם עכשיו נעשתם, ‫ואנחנו מאוד סלחים... ‫-אתה רגע שבא... שאתה מחדש ‫לבגלל שגם בפודקאסט שלי ‫עם אלי וגם ‫וגם במפגשי זו, הוא אמר בפורש ‫שלא נותנים יד למפצלי אז הדיבות. ‫אז זה חדש זה ממש, סכי. ‫-זה נגמר. ממש חדש, מלפני חודש בערך. ‫אנחנו בפנים חזק מאוד, ‫והשמי רק צריך לכתוב ‫את האחזרה האחורה, מה שנקרא, ‫ואנחנו בפנים, עד, ש... עד שלא הלוש יחידות. ‫כמה עולה להשיב את הדירה ‫למצבה המקורי, ‫וככה הם מתחשבים בשווי של ‫בלי ההפרדות אני, והמטבחים והכל. ‫אני אבל הבנתי, והכל. הבנתי לאחרונה ‫שהרבה כאלה פצלים, זה בצורה כזאת ‫שמטבח משותף, שבשנייה אחת, ‫אם זה מטבח משותף, ‫אז זה בעצם לא מפוצל. לא או... מפוצל. ‫-אז זה דבר יש כאלה. עוד יד, ‫יש כל מיני גישות חדשות yeah. ‫גם שבאמת רוצים להתאים ‫את הדירה לשותפים ולא מפוצלת, עוד פינת עבודה, אם יש שני חבר'ה שעוד אולי מקלחון, עוד אה, באמת ככה, צורה שבאמת מתאימה לחלוקה אה, בלי קירות. כן. בלי לעשות את זה לא חוקי. זה גם מאוד אה... רווח עכשיו בחיפה אה... לעשות תראי, את זה. <laughs> תראי, אני אדמדתי את עודת, הוא למד אצלי בקורס, ואני למד בשיעור, יש לי בשיעור אחד לפני אחרון אני מסביר על השבחת נכסים, אני מראה איך לקחנו דירה, איך Lancaster דירה, בוחחנו את הדירות שותפים, ממדבח מרכזיים, מדבח וсалон מרכזיים. מבליל לפצלות, לא פוקיד. ו'לא, ממהש לא לפצל. אני mm -hmm. נגיד הפיצולים, כל כל חדר, לעשות בו חדר אמבטי קטן, שירוטים קטנים, שירוטים קטנים זה לא משהו שצריך הרבה שיתח, אפשר mm -hmm. לסדר את הדברים ולASSES את זה נחון, אפשר להשכי את נחון. לא חוצחים ואני לא כן כאן لكل הנוסים של הפיצולים, יש לי פודקסטים על זה, יש לי ארצאות הכל, אנשים צריכים שקט בהשכרות שלהם. אנשים, בשביל אני גם מתפלא את בנק הפועלים, אבל אנשים צריכים שקט בהשכרות שלהם. ולשזה יכול גם להגיע למצבים שאנשים מסתמכים, והם, לא, והם לא, לא ילם איפה לשלם את השכירויות, ואנשים יעזבו אותם וייכנסו לתביעות, לא יכולה לכפות את החוזה שלך, ולשאת על לא חוקית, בעברת, בעברת חוק ובנייה, פיצול או איכות של דירות, זה דורש אתר. ‫אז זאת אומרת, אם אין לך את היתר, ‫זו על חוק תכנון ובנייה. ‫יש בזה בעיה מאוד. ‫-אבל כמו בשוק ההון, ‫ככל שאתה יותר מסתכנת עצמך, ‫אתה יכול להרוויח יותר, ‫וזה בסדר שיקחו את הסיכון כל מה שהרגע אמרת, ‫והיקבלו צועות של גם בין 8 ל-12 אחוז, ‫זה הוא בצועה לנו קרן שעוסקת בקנאביז, ‫שם 9 אחוז צועה, ‫אבל קצת יותר סיכון. ה? ‫-15 אחוז בנס. ‫אתה אומר, זה ‫בטלגרם. לא, לא. שאלה, ‫ההורעת שעה נכנסה ממתי? ‫מתי את כולה? ‫-זה לא הוראה, שעה, זה הוראה. ‫זו הנחיה של בנק ישראל, מי היום. ‫מהיום זה כבר, ואין תוקף. זה כאילו קבוע. ‫קבוע. מי שעכשיו נמצא בתהליך, ‫נגיד יש לי כמה לקוחות ‫שנמצאים בתהליך של הלקיחת ‫משקנטה על נכס קיים, ‫הם להמשיך ולסיים את התהליך, ‫רצוי כמה שיותר מהר, ‫אבל זהו, מי שאין לו אישור בתוקף ‫או שלא נחתם חוזה לפני השישי לעשירי, ‫זהו, כבר נסגר לו החלון הזדמנויות הזה. וואי, וואי. ‫עכשיו, זה... אני יכול להגיד לך, ‫אני יכול להגיד לך שהבנקים... ‫הבנקים לא יודעים מה לעשות. ‫אני יכול להגיד לך, ‫הנה, יש פה את אמיר, ‫אבל אמיר לא מנכ״ל הבנק. ‫ואני דיברתי גם מהבנק שלו היום ‫וגם דיברתי עם עוד... הם לא יודעים, ‫הם לא קיבלו ו... את ההנחיה. הם, לא, הם, הם, הם, הם, הם מחיכו להנחיה הזאת, תפשיקתי, זה, הם, yeah. כולם מחיכו שהנחיה הרי הזאת יצא. היום ראשון דיבר על... לא, הם שמעו החיה... על זה, הם לא... היום, נכון להיום, בשעות אחר הצהריים, שלוש, ארבע הבנקאים שדיברתי, תאמרו, יומית עדיין לא קיבלנו שום עדכון. אבל ידענו ש... בסדר, זה לוקח זמן עד שזה יורד evet. לבנקאים. אבל אני אומר לך שאני, אני עוד ניסיתי לפחות בנקאי אחד היום שלנו, וא' לא רוצים לבוא, וב' הם הם לא יודעים, הם לא יודעים. הם לא יודעים, זאת שאין להם עדיין תגובה. בדרך אגב, אחד הדברים שאני מתפלא, הרי שומטים את הקרקע מתחת לרגליים של הבנקים. בעצם לוקחים, הרי... אנחנו זוכרים את הסבב הקודם את זה סטיינלי פישר, הרי סטיינלי פישר כבר קבע את ההנחיה הזאת, שאתה... מעל מיליארד וחצי משקנתאות החודש נילקחו על ידי משקיעים. ברוך שהאדמה לי... נשמטת לה כאן. <laughs> בוודאי שהאדמה נשמטת המשקיעים להם. המשקיעים הערו לעשות את זה לפני שזה יקרה הדבר הזה. אין... אז איך הבנקים לתנו? בוא, ת... לא, קודם כל הם יכלו לתת, כי לא נכנסה לתוקף, אבל היה לנו חגים, אני לא בטוחה שהמיליון וחצי האלה זה, זה בגלל משקיעים שרצו, בגלל ההוראה שעמדה להיכנס. עם לא, כל החגים שהיו זה, זה, זה בגלל הנושא של עליית Okay. אני, אני אמרתי, תקשיבי, כתב לי מישהו, אני שכחתי להעלות את זה, כתב לי מישהו שכל מה שאני חזיתי, ואפילו אמרתי אצל יריף פאס בפודקאסט, הוא כתב לי, הנה נמצא פה שום, אני מקווה שהוא עדיין פה, הכל קרה. אני צפיתי את מה שיקרה, אני אמרתי בדיוק, אמרתי זה בתקופת הקורונה, ולכל אורך הקורונה, השלבים הראשונים, אני אמרתי מה יקרה עכשיו. ומשתבר שלא תהייתי את העליית מחירים, את של אנשים לשוק. אני אמרתי, אמרתי, תדעו לכם אחד הדברים, הנה, אני אחזור ואגיד את זה, וזה מה שקרה בפועל, שהרבה מאוד שחקנים יוכנסו לשוק, הרבה מאוד שחקנים ישבו על הגדר, הרי קרה? בגלל הדיור למשתכן, אנשים לא הלכו לקנות דירות, אנשים תקיבו שהם בדירות. בוא נגיד שיותר מ-60% או מ-70% מהזוכים של הדירות לא יקבלו את הדירות או יקבלו את זה בעוד שנים. ‫אנחנו דברים שנים אחורה, ‫ופתאום אנשים הבינו שהם צריכים לגור, ‫והם עד עכשיו חיכו, ‫כל אלה שלא קנו בגלל שהם קיוו, ‫הפתיחו להם, ‫כל היום קחלון היה תולא שלטים, ‫כאן הוא טלה לבתי מלון בירושלים, ‫שהמחירים הולכים לרדת. ‫זה היה שלטים שהיו, ‫וכולם קיוו שהמחירים ירדו והאמינו לו, ‫ולשאהיה לו כוח יחצני בלתי רגיל, ‫וזה היה בלוף המאה. וכולם שהאמינו שהמחירים בזכות הדיור למשתקן ירדו, וזה היה בלוף המאה. הוא בגלל שהוא גם נלחם בנו, הוא הראה להם, איך הוא נלחם, הוא עושה חוק דירה שלישית, ואיך הוא מעלה לנו ל-8% ועושה כל הדברים האלה. ואני אמרתי שהכנסו לשוק השחקנים של המשרדים, שפתאום נהיה שם הבלגן ואנשים יצאו מהמשרדים, ואני אמרתי ששחקנים יכו להיכנסו, לשם יבינו שהנדלן בארץ יותר עולה במחירים ויותר יציב, והחוקים פה יותר נוחים להם. ‫ואנשים שחיכו ולא אזרחו ‫וצריכים לגורה איפשהו, ‫אני אמרתי בדיוק את מה שיקרה. ‫והנה, את רואה את לשוק. ‫ועכשיו, למה הם רצים מאוד יותר מהר? ‫ואמרתי את זה בתחילת השיחה, ‫ושרצים מנהיגים, ‫ובקום להרגיע את השוק, ‫אומרים, לא, לא, המחירים הולכים לעלות, ‫אז אנשים רצים לקנות, לקנות ‫לפני שזה יעלה. שם, ‫גם בטיר בסופר... ‫-הוא משיף בטירוף. ‫גם בטיר ו... אם את מודיעה בסופר ‫שאת רוצה... את רוצה עכשיו תגידי לי שאת הולכת זה שהולך לעלות כל מחיר החלב, תגידי החלב נגמר... הנה, מספיק שהיה חוסר בחלב, כאילו, אנשים היו בעטרף לקחו כמויות של חלב שהם בכלל לא צורכים בבית, העיקר בשביל שיהיה להם במקרר מלא חלב, שכחז חלילה לא יהיה חסר. אז הגיע הזמן של המדינה הזאת יהיה מנכ״ל הנדלן, מישו רציני, מישו שיוביל את זה, מישהו שינהל את זה, שלא כל נגיד, יוחנן עשות uh, כל מיני מריבות. ליתר רב ו... שהוא לא צריך ליתרב. ובשסה רוצה רק יקיט שהוא מכין לנו אפטאוות ואחת אפטאוות זה 8% מה הוא רוצה להקבור את הנדלן לגמרי. טוב מאות ש... אני אני אומר וואלה לנו יש כבר נדלן, אתה דעת מה שלא יקנו נדלן, נכון? שיפגע בי בפרנסה שוטפת שלי שאני קונה לאנשים, אז אני אקנה להם שקונים דירה ראשונה או שאני אבוא ל... אני קונה רג גם לכאלה שוכנים למגורים. אבל אני אני ארבי אפיקamera בנדלן שלי, לשאל לי יותר זה קלקלי לאשכירו אותו. ועם מודי אסורים שטוד, ו'גם יעלו לנו את הסחר את ה, את המסל לסחר הדירה. בכלל הם מכבירו את שוק הנדלן בישראל, ו'תמיד מכבירו תדא תדא איזרף החנש. בסופו זה הרגיל, נופל על. כן, כרגיל החלש. תמיד בסוף אצלנו איזרף החנש נפגע. טוב, צריך להתחיל להיות קצת מאוחר, ‫בוא נראה אם יש לחברים פה לה... ‫שהתתרפו לנו אני היום, ‫איזושהי שאלות, משהו. אני, אני קצת תעיר, ‫אם יעלו המס על שכר הדירה, ‫מה שיקרה, שמשרדים יש שווה להם ‫לבוא להזרה. ‫מה היא המס על שכר הדירה? ‫כדי שמשרדים ייצאו דירות. ‫עכשיו, ברגע שאתה מעלה ‫את המס על אדם את המשרד, את שלו למשרד. זה דר, אז כן. זה גם כן זה שיחו, למות של הדתית Kenya עלו, עלו, אבל יאל על זה מלחמה, אופף זה יקרה, אבל זה שוק ארבעה כספי צחוחות, אני קורא לקרנות אשכול, ל, דברים אלטרנטיביים שיצו, יא יא זה, זה לא יהיה פשוט. אז אני רוצה לghi עוד משהו, ל, ל, על ל, על ל, המס על השכר דירה זה אחד, זה מה שאתה אמרת. שתיים, תזכור דבר אחד. שהיה מס על דירה, והוא היה לפי המס אז אמרתי זה גם במפגש זום הקודם, או אנשים לא הזכירו, ושלא היה להם כלכלי, או שהם הסתירו את זה. עבדו yeah. בשחור. ולמס הכנסה לא הייתה שליטה. לא הייתה שליטה. והיה עדיף, גם אנשים נורמטיביים, גם אנשים נורמטיביים, אנשים שבחיים לא גונבים שקל מהמדינה, היו אומרים, מה, אם אני מקבל עכשיו 4,000 שקל, ואני צריך לשלם 2,000 שקל, ויש לי גם אשכנתה, אז אני לא אשלם. אז זה התפסו אותי. והיו הופכים, הופכים את האנשים בכוח לגנבים. אנשים זה לא, זה. לא היו מדווחים. עכשיו, מה קרה? ברגע שעשו זה 10 אחוז, ברגע שעשו זה 10 אחוז, מה בן אומר? אני עכשיו צריך 4000 שקל לשלם 400 שקל? אני בשביל זה אסתכן? אני בשביל זה אסתכן? אז אני הולך במשלם ומדווח. קודם כל לא צריך פקידים, לזרוב האנשים מדווחים את העשרה אז זה הכל אוטומטי, לא צריך פקידים. לא צריך שכל uh, גברת ירקוני uh, מחדרה וגברת ישראלי מעטו, מעילת, יבואו ויתחילו לבי. אתה יודע, אתה מנהל חשבונות, uh, מה עושים? אוספים חשבוניות, uh, כל מי שבסביבה עשה איזושהי החלפה של uh, ריצוף וזה, אוספים את החשבוניות, בקיני. מתחילים לבוא לריב, להריב עם הפקיד למה אתה רוצה להקטים את המאס שלך. עכשיו, כל... אנחנו יודעים שההסקרת דירות זה המקצוע הכי נפוץ, הכי נפוץ במדינת ישראל, מה היה קורה לפני שהשינו את זה לעשרה אחוז? היה תור כל היום, היו באים שהגים את כל הפקידים, מעסיקים אותם עם וחצי, בשביל לא לשלם גרוש וחצי. ונהיה שקט, ונהיה רוגה. ויש את הפתרון עדיין אם המס השולי לשלם לאלה שכן יש להם כל מיני אפשרויות, או כאלה שישקיעו, או כאלה שהיה להם מזקים בדירות. אם היום יחזירו ויעשו מס יותר גבוה, עוד פעם יהיה קאוס, עוד פעם הם יעבדו השליטה, ועוד פעם אנשים יעבדו בשחור, ועוד פעם יקחו אותנו למקומות אפלים, ועוד פעם אנשים גם לא יעמדו במשכנתאות, אמיתה, אנשים שתכננו ובאו לימית או אליי, ‫ותכננו את ההחזר משקנתה שלהם ‫בהתאם אה, לזה שהם משלמים עשרה אחוז מס, ‫ופתאום יהיה להם חמש עשרה, ‫לא יהיה להם איפה לשלם, ‫היה קריסה. ‫צריכים להיות מאות טיפשים ‫של לעשות את זה, ‫אבל אני אגיד לך שזה לא יקרה, ‫אמרנו גם טיפשי ‫טוב, אז אני אגיד פרוטקציה, בציונים, בסדר? ‫-יש עכשיו בזום שלנו, של ההתאחדות, בגלל זה אני ככה ‫רוצה לסגור בשידור ‫וללכת לזום שלהם. ‫-תגידי לך לנופר פרוטקציה. ‫יאמית, אפשר היום למשקן, בזיה חדש גם נכס למסחרי, ‫אם אפשר יהיה לקחת ‫על דירה קיימת? מסחרי לא, ‫אפשר לשאבד נכס מסחרי לטובת... ולא, לא לא, לשאבד, לקחת משפנת ‫מנכס קיים, לקנות דירה נכס מסחרי. או שזה רק הגבלה לקנייה של נכס... לי שאפשר. ‫מגורים, מגורים, מגורים. על אתה יכול גם היום לשאבד את הנכס שלך, ‫אבל זו לריבית, לריבית מסוימת. ‫לא, צ'אחי, זה... אי אפשר, נגיד, ‫אתה לא תוכל לקחת הלוואה לכל מטרה ‫בשביל לרכוש נכס בישראל. לא לא. ‫לא יתנו. זה יהיה ברגלית של כל מטרה. ‫חשבנו שאולי כן זה יתאפשר, ‫אבל לא, כן. ‫אז למסחרי זה יהיה אפשרי. ‫-כנראה, כן. ‫זה לא דובר על שלא, ‫אז מה שבדרך כלל מדובר שלו זה כן. ‫ככה זה הפרשנות של האירועות בנגישראל. ‫-ככה זה אומר, מעניינים ‫יש לצחי לעשות בקרוב. ‫הרבה הרבה עניין יהיה בזומים כמו ‫זה נוגע... של כמו שבהוראה התשעה של הקורונה, של 70 לא אמרו שזה לא לנדלן בכול. אז עשיתי זה הרבה נדלן בכול. למרות שזה היה למצרה אחרת לגמרי. ודרך אגב אמיר פה יגיד ‫שאצלם לא נתנו את זה למטרות כאלה, ‫בפועלים לא הצלחתי לאשר אצלנו נכון. רק סיוק הלוואות בבנקים אחרים. נכון, שזו המטרה הטעל של הדבר הזה הייתה, אבל יבואו המתחכמים וימצאו את הדרך להפרש אחרת את ההוראה, וזה מה שיפה בתחום תראה, כאנו. לי, לי ימית, אין לי ספק שהבנקים ימצאו פתרון, הבנקים לא יתנו. זה כמו שאז, בהתחלה ‫שסטנלי עשה את ההוראה הזאת ‫שמותח 50 אחוז, אז מה עשינו? ‫אז היינו הולכים לבנק פחות, ‫לוקחים 50 אחוז נכון. על הדירה שלנו, ‫והולכים לבנק הפועלים ‫ולוקחים ה-50 אחוז על הדירה הנרכשת. ‫מה באו הבנקים ואמרו? ‫אנחנו ניתן לעוד בנק להרוויח, ‫אנחנו ניתן לך את הכול, ‫וזה קרה בסוף. לא יקרה, ‫בנקים לא יוותרו על הפל החסא נמצא, ולא... ‫לשמה שיקרה, אם הם יתנו, ‫תזכרי, אם הם היום ‫לגופים הפיננסיים האלה להתחזק, ‫וזה בעצם מה שהולך לקרות, הם פשוט יקחו את המקום של הבנקים. הם פשוט יקחו את המקום של הבנקים. ‫והם ידעו לתת שירות מצוין, ‫והם ידעו לתת את כל זה מסביב. ואת יודעת מה? ‫בדעת איפה יגמר? ביום שאנשים יתחילו לקחת ‫מכל מיני גופים של... של... ‫אני שאלתי איתוד את יודעים שגופים האלה איכותיים, ואז יתחילו אנשים ליפול, ‫ואז הנגיד התעורר ויגיד, ‫לא, בוא נשאיר את זה אצל הבנקים, ‫שעליהם אנחנו יכולים לפקד. ‫כן, לא, אבל שתדע, ‫הגופים האלה הם לא כפופים לבנקים, ‫לממונה לבנקים, ‫הגופים האלה... ‫לא, אז זה מה שאני אומר. ‫זהו, לממונה על שוק ההון, ‫ויש ויכוח הממונה על ראשות ‫בניות דרך, ‫שזה מלחמת עולם מי יהיה של הדבר הזה, ואיך איך אני, עודד, אני, הקטן, יודע לבדוק שבאמת יש להם את הרגולציה הנכונה והכל. אם עכשיו אני רואה, אתה יודע, היום אנחנו מקבלים, גם אני בטוח שגם אתה, כל יום עשרה וואטסאפים שמציעים לנו הנבאות, ואנחנו רואים שכתוב שם גוב, וכתוב שם כל מיני מילים שמשכנעות וסתם אותנו. וסתם, חרטוט. או מצלצלים אליך ואומרים לך כבר שנתיים, כל מיני גופים שגם קוראים להן ‫שמות עם גובים וכאלה, ‫שאומרים לך, בוא נעשה לך הלוואות מדינה. ‫מאיפה אתה יודע שזה לא אמיתי? ‫-נאי אפשר לדעת. זה קשה. ‫-נאי זה מה שיקרה, זה מה שיקרה. ‫כל החברות של השוק האפור. ‫אמיר, מה דעתך? יהיו הרבה בקשות ‫לדרגה שנייה? ‫היה דרגה שנייה. ‫יש לי הרגשה שיהיה פה משהו עם הנדוניה. כי ש... זה גם מדדתי. לא יוכלו. argentים שנדוןיה שאבא קנה ימ הבן ועם משכנת הנחיש שלו יוכפו קובינור הזה. יום ויחון דיבנו על זה. נחONS אחי על הנדוניה. Yeah. דיבנו על הנדוניה יום ויחון. איפה? מה yeah. שמרחיבים זה? שזה יש גם חימ, גם חימ וגם לילדים שיחלול לתת לאורים yeah. כיוון. זה אולח ליות uh, לרחיב זה. משובו אבא yeah. קנדית. אז מדדתי yeah, yeah, yeah. yeah. זה היה קובינר. אז אחש, אז אחש מי רשות המיסים, בילאש זה דרך לברחัด כספים. לא, יהיה לך גם עוד פעם, הלכו למה שקנתו את הפוכות. לא, עדיין כסף ישמש את הבן משפחה לרכישת נדלן, לא יהיה פה איזה על בנת כספים, פשוט תהיה, אנחנו, בסדר. את תהייתי בקשר ואנחנו נחשוב ביחד. בסדר גמור. אני חושב שאנחנו ניקח, ימית, אנחנו ניקח את אמיר פה איזה. תמי אותו, תמי אותו לזום. נביא זומם הרבה שאלות ‫אני כבר מחכה לצאת ל ‫כדי לעבוד איתכם. ‫חזוב פנסיה. ‫מה זה איתכם? ‫למה לחכות לפנסיה? ‫מה זה אמיר? ‫איתך ועם כל החבר'ה. ‫לא לא לדאוג. ‫אני הזמנתי את אמיר ‫לבוא לעבוד איתכם. ‫מזל, מזל, מה שאתה אומרת. ‫זה עלי מזל. ‫החיפאית שם, מחיפא היא מדברת. ‫עכשיו אני לא בחיפא, ‫אני בכל הארץ, כן. ‫עכשיו קדם. מטיילת. היא עשתה בחירה מצוינת בחיפה, כל הכבוד לך. מה רע להשקיף על הבאה עם כל היום? מה, אתה רומז זמיר שאתה חוזר לחיפה כפה? תראה. לדעתי זה צריך לשלח את מזל. צריך לשלח אותה להשגיח על אני משקיפה על טוב? טוב. טוב חברים hey, תודה תודה, תודה ל. תודה רבה לך. תודה לך. תודה לך. תודה רבה ביי, ביי, ביי, מצוין, בשמחה, יאללה, לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה תודה ביי צפיי, מיין טובל קולם, ביי, ביי ימי ביי, תודה ביי